Нові автомобілі використовуватимуться для охорони громадського порядку, оперативно-профілактичних... ...відпрацювань, а також для виконання інших службових завдань, покладених на частину, говорить... ...Артем Щербаков, заступник командира. «Чому самі ці автомобілі? Тому що вони вже не перший рік себе показали, як надійний помічник військового... ...наряду, який виконує службу захорони охорони громадського порядку, як в місті Миколаєві, так і в Миколаївській області. Раніше ми патрулювали вулиці на автомобілях УАЗ, які ще були випущені в 90-х бачимо. ...тому що ефективність була набагато менша в використанні їх. Ну, для прикладу, візьмемо сухі цифри. Якщо у минулому році при час патрулювання на автомобілях УАЗ у нас було затримань... ...за адміністративне правопорушення біля тисячі, то на сьогодні, в зв'язку з тим, що ми закупили... ...нові автомобілі, у нас більше ніж дві тисячі затриманих осіб з за адміністративного правопорушення». Позашляговики оснащені технічними засобами та зручнім використанні в умовах міста, говорить Артем Щербаков. Як ми бачимо, автомобіль у нас значно як і світловими, так і звуковими, необхідними спеціальними сигналами для зупинення. «Транспортні засоби, які порушують правила дорожнього руху або припинення будь-яких інших правопорушень, як імніціативних, так і кримінальних злочинів, оснащені за необхідністю на засобами радіозв'язку для зв'язування з представниками Національної поліції та чергової частини Національної гвардії України». Перед виходом на патрулювання військовий капелан проїтерей Володимир Сеньковський освятив автомобілі та особовий склад. Два нових автомобілі придбані за рахунок субвенцій з міського бюджету, вартість 900 тисяч гривень. Загалом автопарк військової частини 3039 Національної гвардії України налічує 13 машин, 9 автомобілів для патрулювання та 4 спеціалізовані мікроавтобуси «Форд». Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.